السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی میں پندرہ اگست دو ہزار اکیس کا وہ تاریخ سانس دن آیا جب اسلام کے مجاہد مدرسے کے طلبہ اور اسلام کی سیاسی قوت کو اور جہاد کی عظمت کو دنیا پر ثابت کرنے والے طالبان ایک بار پھر فاتحانہ انداز میں کابل میں داخل ہوئے اس سے پہلے انہوں نے چند دنوں میں افغانستان کے بڑے بڑے شہر یعنی حراط قندھار مزار شریف اور غزنی وہ آن آنن فان فتح کیے کہیں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی اور کہیں انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں نے خود ان کے سامنے ہتھیار ڈالے ان سے معانقے کیے ان کی آمد پر خوش آمدید کے نعرے لگائے اور اس فضا میں پھر آخر طالبان کابل کے سامنے جا پہنچے ساری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان وہ تین سے یا چار مہینے انہیں کم سے کم لگیں گے کابل فتح کرنے میں مگر تین چار مہینے کے تین چار دن بھی نہیں لگے اور طالبان نے الحمد للہ کابل پر قبضہ کر کے پورے افغانستان کو اپنی تحفیل میں لے لیا ہے اور وہاں پر وہ ایک اسلامی حکومت بنانے کے لیے وہ مشاورت کر رہے ہیں اور الحمد اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ افغانستان اسلامی دنیا میں ایک نئے دور کے آغاز کا ذریعہ ثابت ہوگا حقیقت میں وہ نیا دور شروع ہو چکا ہے سب سے بڑی مسلمانوں کی بدبختی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ امریکہ سے یورپ سے مغربی طاقتوں سے دب چکے تھے ذہنی طور پر پسماندہ ہو چکے تھے ذہنی طور پر ان کے غلام بن چکے تھے ان کی دہشت اور خوف کو انہوں نے قبول کر لیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں اور اللہ کی طاقت کو بھول چکے تھے تو طالبان نے ایک اللہ کی طاقت کو ساری دنیا پر آشکار کر دیا بتا دیا دنیا کو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے اس سے پہلے سپر پاور امریکہ تھی ظاہری طور پر طالبان نے بتایا کہ سپر پاور صرف ایک اللہ ہے اور وہ انہوں نے دکھایا دنیا کو اور یہ پہلی بار نہیں ہے افغانستان کی بہادر ملت نے انیس میں برطانیہ کو شکست دی برطانی عزمان جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی جس کی سرحدوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور جس نے عالم اسلام کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اس وقت بھی افغانستان کوئی بہت بڑا ملک نہیں تھا بہت طاقتور ملک نہیں تھا لیکن ان کے اندر غیرت تھی ان میں شجاعت تھی ان کے اندر جہاد کا جذبہ تھا چنانچہ امیر امان اللہ خان کی قیادت میں مجاہدین نے جن میں الحمد ہمارے اکابر دیوبند بھی شریک تھے مولانا عبید اللہ سندھی کی قیادت میں ایسی شکست دی برطانیہ کو کہ وہ ذلیل و خور ہو کر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا اور وہ جو خواب لے کے آیا تھا افغانستان کو غلام بنانے کا وہ خواب اس کا چکنا چور ہو گیا اور آخر راول پنڈی میں جو مشہور معاہدہ ہوا اس کے تحت برطانیہ نے افغانستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک تسلیم کر لیا اس کے بعد اکتیس دسمبر انیس سو اناسی کو اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت سوویت یونین سوویت روس اپنے درندہ صفت سپاہیوں کے ساتھ سرخ فوج کے ساتھ افغانستان پہ چڑھ دوڑا اور چند ہی دنوں میں لاکھوں لوگوں کو شہید کر کے پوری دنیا پہ دہشت بٹھا دی اور ایسا لگتا تھا کہ چند مہینوں کے اندر پہلے پاکستان پھر عرب ممالک یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ روس کے قبضے میں ہوں گے اور ہر طرف خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور دنیا اسی کیفیت سے گزرے گی اور اسی موت کے منہ میں چلی جائے گی جس سے وسط ایشیا کی مسلم ریاستیں ایک عرصے سے گزر رہی تھیں لیکن افغان مجاہدین نے منظرنامے کو بالکل تبدیل کر دیا انہوں نے اپنی پرانی بندوقوں سے پرانے ہتھیاروں سے روسی حملہ آوروں کا مقابلہ شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی یہ بات یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ امریکہ کے بل بوتے پہ ہوئی امریکہ اگر نہ ہوتا تو مجاہدین جیت نہ سکتے اس کا پس منظر ایسا نہیں ہے شروع میں مجاہدین خود لڑے اور سی آئی اے کی رپورٹ یہی تھی کہ چند ہفتوں کے اندر پورا افغانستان سرنڈر ہو جائے گا افغانستان میں لڑنے کی مجاہدین کو سپورٹ فراہم کرنے کی سی آئی اے کی کوئی پالیسی نہیں تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کئی مہینے تک افغان مجاہدین لڑ رہے ہیں اور نہتِ کلہاڑیوں کے ساتھ اور پرانی بندوقوں کے ساتھ اور ان کا ناک میں دم کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے منصوبہ سازی شروع کی کہ کس طرح ہم ان کو مزید تقویت دیں اور اسلحہ فراہم کریں تاکہ روس کو زیادہ نقصان پہنچایا جائے پھر ایک ایک عالمی مہم شروع ہوئی اور پھر جناب سلامتی قومتی سلامتی کونسل کا اجلاس بیٹھا اور پھر دنیا بھر سے مجاہدین بھی آنے لگے اسلحہ بھی پہنچنے لگا امداد بھی پہنچنے لگی اور آخر کار اللہ تعالی نے اسے شکست فاس دو دوچار کیا لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا جو ہوا اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں تھیں سولہ لاکھ سے زیادہ افغانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے تو تب جا کر افغانستان آزاد ہوا ہے لیکن دنیا بھی بھی یقین نہیں کر رہی تھی جہاد کی طاقت پہ جہاد کے معجزے پہ اور اس نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ جی امریکہ کی سپورٹ تھی اور یورپی طاقتیں تھیں اور مسلم ممالک تھے اور جناب عرب مجاہدین تھے اور جناب بہت کچھ اسلحہ تھا اور بہت کچھ کی ایک برسات تھی جس کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے تو اللہ نے ایک دوسرا منظر دکھایا کہ یہ ساری حجتیں اور یہ سارے بہانے زمیں بوس ہو گئے افغانستان کے طالبان نے جو جنگ لڑی ہے امریکہ کے خلاف وہ تو ساری دنیا ان کے خلاف تھی ساری دنیا کی طاقتیں امریکہ کے جلوں میں کھڑی تھیں نیٹو کی افواج بھی, بھی, بھی تھیں مسلم ممالک بھی دم سادے ہوئے خاموش تھے اور جناب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی اس کے باوجود طالبان نے سقوط کابل کے بعد اور سقوط کندھار کے بعد پہاڑوں کا رخ کیا اور وہاں مورچے بنائے اور افغان عوام کی مدد سے اور جہاد کی قوت کے ساتھ انہوں نے جگہ جگہ امریکی فورسز پہ نیٹو کی فورسز پہ اور ان کے تربیت یافتہ پتلی افغان حکومت کے سپاہیوں پر ایسے بھرپور حملے کیے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا اور کرتے کرتے آخر امریکہ مذاکرات کی میز پر آیا ہے دو ہزار دس میں جناب مذاکرات کو وہ کوئی ایسی شکل دینا چاہتا تھا کہ اس کی عزت باقی رہے اور وہ کچھ شرائط منوا کے یہاں سے چلا جائے مگر طالبان نے کسی بھی قسم کی ایسی شرائط جو کہ افغانستان کو خود مختار نہ رہنے دیں اور ایک اسلامی مملکت کے قیام میں رکاوٹ ہوں ایسی تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور پہلی اور آخری بات انہوں نے کہی کہ غیر ملکی افواج غیر مشروط طور پر یہاں سے نکلیں اور دس سال تک یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا اور آخر کار دنیا کی ساری طاقتیں مجبور ہو گئیں کہ افغانستان سے وہ اخراج کر جائیں امریکہ مجبور ہو گیا اور طالبان کے ساتھ اس نے براہ راست مذاکرات کیے اور یہ مذاکرات بھی ایک ان کی طویل ایک کہانی ہے لیکن خلاصہ یہ کہ آخر میں کوئی چارہ نہ رہا اور کفر سر نگو ہوا اور اسلام کا بول والا ہوا قارین کرام ناظرین کرام طالبان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور اس سے پہلے افغانستان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس پر میری ایک کتاب ہے جس زمانے میں افغانستان پر یہ حملہ ہوا تھا امریکہ کا تو زمانے میں ایک مشاورت ہوئی اہل علم کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو صورت ابھی چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک ذہنی اور فکری جنگ بھی وہ چلنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا حاصل یہ ہوگا کہ افغانستان کی تاریخ کو بھی یہ تبدیل کر دیں گے تو مشرہ یہ ہوا اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں افغانستان کی تاریخ لکھنا شروع کروں اگرچہ میرے ذمے جو کام لگایا گیا تھا اس میں اتنی تفصیل آ سامنے ذہن میں نہیں تھی اور نہ میرے ذہن میں تھی کہ اتنی تفصیل سے میں کام کروں گا لیکن جب وہ کام شروع ہوا اور ہفت روزہ ضرب مومن میں وہ چھپنے لگا ہر ہفتے قسط لگتی تھی تو کرتے کرتے پانچ سال پر وہ چلا گیا اب پانچ سال پر وہ جا کر وہ ختم ہوا ہے سن دو ہزار دس میں اور اس وقت پھر یہ میری کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے تاریخ افغانستان اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی پرانی کاپی ہے یعنی اس کا جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں اور الحمد لوگ اس سے بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں میں اس میں کچھ کچھ عنوانات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دو جلدوں میں یہ کتاب ہے آپ پہلی جلد میں آپ دیکھیں گے تو اس میں افغانستان اسلام سے پہلے کیسا تھا اور افغانستان کے باشندے ان کے پیشے ان کی عادات و اطوار ان کا نصب ان کی خصوصیات دوسرے بعد میں اسلام افغانستان میں کیسے آیا اور افغانستان میں صحابہ کرام کی پیش قدمی کیسے ہوئی صحابہ نے اسے کیسے فتح کیا اور عموی دور میں یہاں پہ کیا ہوا خلفہ راشدین کے دور میں کیا ہوا پھر عموی دور میں کیا ہوا پھر عباسی دور, دور میں یہاں کون کون سے حکمران آئے پھر اس کے بعد جو سلاطین تھے یعنی غزنوی سلاطین ہیں غوری سلاطین ہیں ان کے دور میں افغانستان کی کیا صورت رہی پھر اس کے بعد تعتاریوں کا چنگیز خان کا حملہ تھا افغانوں نے کیسے مقاومت کی یہ ایک بڑی زبردست تاریخ ہے جو انسان کی ہمت کو اور اس کی حوصلے کو وہ مزید بڑھاتی ہے اس کے بعد پھر افغانستان میں جو خود مختار حکومتیں آئی ہیں مختلف افغان حکمران جیسے شاہان کرت کا یہاں پہ دور رہا پھر تیموری حکمران یہاں پہ آئے مغلوں کے ہاتھ میں رہا پھر خود مختاری کی تحریکیں یہاں شروع ہوئی ہیں اور پھر ایران کے ساتھ بہت سی جنگیں چلتی رہی ہیں نادر شاہ کا حملہ ہوا ہے نادر شاہ کے زیر اقتدار رہا ہے آخر میں احمد شاہ عبدالی بابا نے جسے بابا افغانستان کہا جاتا ہے ملت افغانیہ کا وہ سب سے بڑا ہیرو اور افغانستان کا بانی جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے افغانستان کو کیسے ایک عظیم مملکت اور ایک عظیم سلطنت بنایا یہ ساری باتیں یہ پہلی جلد کے اندر یہ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد دوسری جلد ہے دوسری جلد میں وہ عامین ہے جو ہمارے ماضی قریب سے ان کا تعلق ہے اور اس میں افغانستان جو احمد شاہ عبدالی کی اولاد کے دور میں کیا ہوا اور دور زوال میں کیا کیا سانحے پیش آئے پھر انگریزوں نے کس طریقے سے افغانستان میں قبضہ کرنے کی کوشش کی حبی امیر عبدالرحمان کا دور امیر حبیب اللہ خان کا دور تحریک ریشمی رومال میں افغانستان کا کیا کردار تھا امیر امان اللہ خان انگریزوں کے ساتھ جنگیں پھر جناب ظاہر شاہ کا دور آیا اور اس کے بعد پھر روسی استعمار ہوا افغانستان میں کیسے پنجے گاڑنے لگا سردار داؤد کی حکومت آئی ترحقی کی حکومت آئی کارمل کا دور آیا پھر افغان جہاد کا وہ سارا سلسلہ وہ بھی الحمدللہ دوسری جلد میں آپ کو ملے گا پھر افغانستان میں خانہ جنگی اور طالبان کس طریقے سے اقتدار میں آئے طالبان کا وہ پہلا دور کیسا تھا اس دور کی خصوصیات کیا تھیں اس دور میں طالبان نے کیا کارنامے انجام دیے اور اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق نظر آتا ہے وہ پچھلے دور کی بہت تفصیل موجود ہے پھر امریکی حملہ اور اور طالبان کا امریکہ کے خلاف جہاد اس کی کافی تفصیل جو دو ہزار دس اور گیارہ تک ہے وہ الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلومات کے بڑے خزانے اس میں سے ملیں گے اور آپ اپنی تاریخ کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے اب مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بصیرت اور رہنمائی نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی نشت ثانیہ میں اپنا کردار ادا کر سکیں واخرد عامان الحمد للہ شب بین